Είμαστε στο σημείο όπου πίσω μας βλέπετε το ημιτελές, το μη ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο αν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα του, θα είχαν αποτραπεί τα φαινόμενα πλημμυρών που είδαμε και που έθεσαν σε κίνδυνο την ακαιρεότητα και τις ζωές των ανθρώπων και των οδηγών των αστικών λεωφορείων. Οι ευθύνε τη περιφέρεια είναι τεράστιες. Το έργο είναι δύο χρόνια παγωμένο και τα ερωτήματα στο λαό των νότιων συνοικιών πυκνώνουν και είναι δίκαια. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε εδώ μαζί με τους άλλους βουλευτές του νοτιού τομέα, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διαπιστώνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι το έργο, τα αντιγμυρικά έργα που ξεκίνησαν από την προηγούμενη ηγεσία της περιφέρειας, από τη Λένα Τιδούρου, έχουν παγώσει από την τωρινή περιφερειακή αρχή, και ακριβώς για αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή έχουν παγώσει τα αντιπλημμυρικά έργα, ακριβώς για αυτό το λόγο έχουμε τα φαινόμενα α, με, μεγάλων πλημμυρών εδώ στην Αντική. Αυτό που ζητάμε και έχουμε καταθέσει κι άλλες φορές ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι α, να ξαναξεκινήσουν άμασα τα αντιπλημμυρικά έργα για το καλό όχι μόνο των κατοίκων εδώ α, στο νότιο τομέα, αλλά για το καλό των κατοίκων σ' όλοκληρη την Αντική. Επισκεφθήκαμε σήμερα εδώ την περιοχή του Ιωσήρ Ζαποδεκτική Συμμαχία για να δούμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου ε, από τα φαινόμενα τα οποία ήταν έντονα και τα είχαμε χθε και σήμερα. Είμαστε εδώ στο έργο του φαλιδικού όρμου το οποίο έπρεπε να τελειώσει χθε και πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται γιατί κάθε καθυστέρηση πλέον είναι επώδυνη ε, για την κοινωνία όχι μόνο εδώ τη περιοχή αλλά για όλη την Αττική. Συνεπώ ε, αυτό το οποίο το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε είναι ότι ε, δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία είναι να γίνουν έτσι ώστε ε, να υπάρχει κατάλληλη προστασία ε, της περιοχής. Το κανάλι το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο το οποίο θα όφιλε να είναι έτοιμο ήδη το αργότατο αργότατο από τον Σεπτέμβριο του 2020. Ένα χρόνο μετά δεν λειτουργεί, γι' αυτό και υπήρξαν πλημμύρες στην περιοχή. Η αποκλειστική ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή βρίσκεται στη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία χαϊδεύει τον ανάδοχο, αντί να τον πιέσει και να του επιβάλλει ακόμη και ποινικέ ρήτρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών. Μα επισκέφθηκε σήμερα την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με κοινοβουλευτικού εκπροσώπους, νομαρχιακούς συμβούλου εκπροσώπους εκπροσώπου <laughs> τη τοπική αυτοδιοίκηση να ενημερωθεί για τα χτεσινά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον Δήμο μα, στον Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μεγάλο έργο του Φαλυρικού Όρμου, όπου έγινε ενημέρωση για την πορεία των έργων και για την αναγκαιότητα να τελειώσει άμεσα το έργο αυτό. Το πρόβλημα που δημιουργείται στον Ηλισό στον Κεφισσό Ποταμό, στην οδό Θεσσαλονίκη, στον Προφήτη Δανιήλ και στην οδό Χαμοστέρνης. Ελπίζουμε στη βοήθεια και στην ανάδειξη με όσο πιο έντονο τρόπο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα στην περιοχή, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής είτε λόγω των καιρικών φαινομένων. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψή τους εδώ, μια μέρα... Με ιδιαίτερα φορτισμένη μια μέρα κρίσης για την περιοχή μας, διότι μας έδωσαν την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την μεγάλη επικαιρότητα που είχε η προειδοποίησή μα σχετικά με την εκτέλεση του μεγάλου έργου της ανάπλαση στον παραλιακό μέτωπο. Η Περιφέρεια της Αττικής έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για τις αποφάσεις τι οποίες η διοίκηση υπό τον κ. Πατούλη έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, για τις μεγάλες καθυστερήσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την κατάσταση που δημιουργήθηκε στα νότια της πόλης. Πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο ανεπίτρεπτο για την εποχή μας. Ο κύριος Πατούλης πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις. Ευχαριστώ.